Дніпро Карабах, Дніпропотровці зобов'язані вигравати. Команда сильніша, команда за всіма показниками. Там, як не говори, що в чемпіонаті Азербайджана є великі гроші у деяких команд, вони намагаються запрошувати легіонерів, навіть дуже середнього гравця, легіонера, щоб запросити це дорого кошту. І щоб він не намагався робити. По-перше, є рівень розвитку футболу в Азербайджані, по-друге, просто рівень розвитку країни. Вони молодці, що зіграли там Сенетьєном вдома, 0-0. Навіть можна казати, що вони трошки більше створювали. Але знову ж таки, це перший матч в підгрупі, домашній. Це історична подія, емоції, стадіон, головний стадіон країни. Все ж таки вони не в Карабасі грають, на щастя для всіх. А що брати цій команді в інших матчах? Я думаю, що дуже важко, особливо виїзних. І Дніпро в нинішньому стані, коли він нічим не радує з великим рахунком своїх болівальників, окрім результату змістом гри не радуючи, він спокійно думає, може виграти у цього Карабаху стільки, скільки він захоче. Київське Динамо, на яке буде грати з Ольбургом, тут теж все очевидно, не те, щоб недооцінюємо Ольбург. Ті клуби можуть створювати неприємності, але Динамо має перемагати. Ну, як мінімум не програвати. Це в найгіршому варіанті, якщо все піде не так, як хочеться киянам. Тому що команда у них зараз грає, хороша динаміка. Команда біжить, команда демонструє темп. І головне, що настрій хороший. Тобто вони ж виграли в шахтаря, виграли останній поєдинок. Вони. Підготовлення достатньо для того, щоб в цьому матчі диктувати умови Ольборгу, тому швидше за все, якраз кияни мають перемогти. Якщо не переможуть, то все одно я думаю, що це не біда. Вітіско спортивне відео.